De vegades els dies ens disposen l'espai de tal manera que ens costa acomodar-lo. No és l'accés ni el defecte, ens el neguit de sentir-nos desplaçats, incapaços d'encaixar-hi, maldestres per alterar l'ordre absurd de les coses. Talment el joc que ens ofereix una gran botiga de mobles, extensa, proveïda, dissenyada amb cura, il·luminada bastament, perfecta per mirar des del carrer, però impossible d'habitar-hi.